Medialukutaito on tosiaan osa monilukutaitoa, ja tähän monilukutaitoon sisältyy sellaiset perustaidot kuin lukeminen, kirjoittaminen, kuvalliset taidot ja matemaattiset taidot. Ja ne on ensimmäisiä askeleita kohti, kohti sitä medialukutaitoa, missä korostuu myös sitten luovat ja kriittiset elementit. Ja ilman näitä, näitä perustaitoja ja niiden hallintaa niin ei voida oikeastaan kehittää edes sitä medialukutaitoa. Mediamaailmassa viestintä on visuaalista, kielellistä ja auditiivista, ja näiden kaltaisia viestejä pitäisi sitten jokaisen itse osata tulkita ja tuottaa. Ja tämmöisellä kielellisellä ilmaisulla on tosi vahva sija silloin, kun mediaympäristöä tuotetaan ja tulkitaan. Ja vahva pohja auttaa, auttaa lapsia sit jäsentämään niitä omia ajatuksia ja ymmärrystä, ettei sit upota, upota niin sanotusti mediatulvan syövereihin. Eli esimerkiksi helpottaa tunnistamaan fake newssejä ja auttaa oppimaan lähdekriittisyyttä sitten vanhempana ja kyseenalaistamaan just, just sitä kaikkea, mitä mediasta, mediasta sitten tulee. Sitten ihan mainintoinen, nostin tähän, tähän tämmöiset, että nyt on ensimmäistä kertaa näissä uusimmissa valtakunnallisissa vasuissa ja esiopsissa mainittuna medialukutaito osana monilukutaidokokonaisuutta, joten meillä on tavallaan myös vastuu ja velvoite tukea sitä lasten medialukutaitoa. Ja 2019 ää, 2019 kavi ja tota, ää, OKM on tehnyt tämmöset, tai päivittänyt, päivittänyt kansalliset mediakasvatuslinjaukset eli tämmöisen medialukutaito Suomessa asiakirjan. Ja siellä tota, esipuheessa, että puhutaan siitä, että, ää, ää, puhutaan siitä, että että mikä se median merkitys siinä ihmisten elämässä on ja miten se kasvaa koko ajan. Ja että mediakasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää ihmisten haluu ja valmiuksia myös toimii aktiivisesti ja vastuullisesti sen mediakulttuurin kanssa. Eli myös se mediakasvatus on tärkeä, tärkeä muistaa, kun puhutaan medialukutaidosta. Ja siellä korostetaan myös sitä, että miten, miten medialukutaidosta on tullut kaikki koskettava kansallistaito tai kansalaistaito. Ja sitten tämä uudet lukutaidot kehittämisohjelma on varmaan kaikille, kaikille tuttu kokonaisuus. Se on Kavin kavin ja OKMn yhteistyössä toteuttama kokonaisuus. sieltä sivustolta löytyy tosi paljon materiaalia ja ideavinkkiä tukemiseen ja edistämiseen. Erilaiset mediat ovat tosi iso ja oleellinen osa lasten ja se korostuu entisestään kuin nämä nykypäivän lapset. Niin heille kaikki tämmöinen tieto- ja viestintäteknologia. Digitaalinen media ja internet ja erilaiset laitteet on oikeastaan itsestäänselviä asioita ja osa heidän ihan joka päivä, joka päivästä arkea. Ää, lapset ja digilaitteet ja sitä myötä myös se lasten median käyttö on ää, ollut jo vuosia semmoinen tavallaan kuuma peruna ja se herättää paljon tunteita ja mielipiteitä siitä, että pitääkö näitä asioita jo olla siellä päiväkotimaailmassa vai, vai ei että kun kotona kuitenkin lapset ehkä pelaa niillä äh, laitteillaan jotain pelejä että, ja katsoo jotain ohjelmia, että täytyykö se tuoda myös, myös sinne päiväkotiin, mutta että äh, toki se semmoinen terve kriittisyys ja kyseenalaistaminen on hyvä asia, ja onneksi sitten tämmöistä tutkimustietoa saadaan myös koko ajan lisää näistä, ja monet tutkimustulokset puoltaakin sitä, että näitä asioita Uh, on järkevä käyttää myös pienempien lasten kanssa, varsinkin silloin, kun se on nimenomaan pedagogisesti järkevää. Eli siinä on oikeasti joku, joku pointti siinä, että miksi, miksi tehdään näin tai tällä tavalla. Uh, se media on lasten elämässä läsnä ihan kaikkialla. Ja monet mieltää sen median ensimmäisenä, että se on laitteita ja välineitä. Uh, Mutta se on kuitenkin tosi paljon muutakin ja se on paljon yksinkertaisempia asioita. Se on ihan sanomalehdet, se on kirjat, mainokset, mitä näkyy vaikka telkkarissa, ylipäätään kaikki, että telkkarissa tulee, se on mainokset, mitä näkyy vaikka bussipysäkillä, eli lapset törmää näihin eri medioihin, joka puolella ihan väkisinkin. Ja se ää, lasten median käyttö alkaa jo ihan siellä vauva-iässä, ja he oppii nimenomaan havainnoimalla sitä heidän omaa lähipiiriään, että miten siinä käytetään sitä mediaa. Ja nykyään on ihan tavallista, että vaikka kaksivuotias, osaa vaipata laitteen näyttöön. Ja monet pienet lapset osaa myös alkaa poseeraamaan, kun ne näkee, että joku ottaa kännykäisiä ja yrittää, yrittää ottaa heistä kuvaa. Ja toisaalta on myös eri-ikäisiä keitä ei kiinnosta nämä laitteet yhtään, ja sekin on niin kuin tosi, tosi ok. Mutta sitten taas, että me kaikki oikeastaan tarvitaan näitä laitteita ja sitä mediaa, niin nykypäivänä ainakin johonkin. Ja sekin on sit yksi syy, just, miksi, miksi näitä asioita kannattaa alkaa harjoittelemaan ja opettelemaan turvallisesti jo varhaiskasvatuksessa. Ja se, mihin lapset ja pienet lapset mediaa käyttää, on niin oikeastaan hyvän alan etsintään ja viihdekäyttöön ja ajankuluksi. Vähän myöhemmin vanhempana lapset ja nuoret alkavat käyttää mediaa myös sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. Ja toki sit kans ehkä joskus se Median käyttö on myös lasten keino esimerkiksi saada lapsi vähäksi aikaa rauhoittumaan tai keskittymään hetkeksi johonkin mielekkääseen puuhaan, että annetaan vaikka kirja käteen. Se on mediaa. Ettei sen tarvitse olla vaikka se pädi, mikä annetaan siihen. Ja onhan esimerkiksi pikkukakkostakin katsottu arki-iltoina vuosikymmenten ajan. Ja tämmöiset kaikki kirjat, vastaajohjelmat ja musiikkikuuntelu on tosi luontava osa pienten lasten elämää. Ja usein myös tämmöiset digitaaliset pelit kiinnostaa heitä ja lapset ei elä missään tyhjiössä, että pystyisi välttymään medialta. Ja kaikkien tämmöisten lastenohjelmien ja muiden hahmot elää tosi paljon mukana lasten puheissa ja leikeissä ja piirroksissa ja muussa, että niistä ei oikein päästä, päästä mitenkään eroon. Että esimerkiksi, en nyt tiedä miten pieniä lapsia saattaa vanhempien kanssa katsoa putoista, mutta meillä ainakin Eskarissa putousohjelman sketsihahmot tuli näkyville sinne eskariin, ja mekin sitten tehtiin ihan omia, omia sketsiahahmoja niiden lasten kanssa, ja pidettiin tämmöisiä sketsiahahmokilpailuja. Ja sama ihan suoraan lastenohjelmista ja elokuvista ne hahmot saattaa herkästi tulla sinne, esimerkiksi Frozenista on tullut ihan hirveän suuri ilmiö, ja meilläkin eskarit halus, halus tehdä omia musiikkivideoesityksiä, mitä me sitten kuvattiin, ja, ja sitten he sai esittää niitä toisilleen lähetettiin vanhemmille ja saivat katsoa niitä toisten, toisten esityksiä kanssa. Kaikki tämmöinen niin on osa sitä lasten, lasten mediamaailmaa, ja ne tuki, tulee mukaan siihen kaikkeen heidän toimintaan ja tekemiseen, ja niitä ehdottomasti kannattaa hyödyntää siellä päiväkodissa. Ja esimerkiksi ää, muutama vuosi sitten, kun Pokemon Go oli tosi in, niin meillä oli tarkoitus tehdä Eskareiden kanssa semmoisena pidempiaikaisena käsityöprojektina eläinkäsinuket, mutta koska me Huomattiin, että kaikki kiinnostaa ne pokemonit, niin vaihdettiin tämä eläin pokemon käsinyksi. Eli sitten nämä lapset saikin tehdä, tehdä sitten ä, omat pokemoninsa, että he suunnittelivat ne paperille. Osa tehti käytti niitä valmiita, valmiita vähän niin kuin valmiita Moppaa. nyt menee ihan sanot valmiita pokemoneita ä, ja sitten taas osa keksi ihan, ihan täysin omia. Ja sitten näille sadutettiin, sadutettiin sitten vielä omat, omat tarinat. Että vaikka näistä uusista mediavälineistä ja mediasta puhutaan helposti tällaisten uhkien ja, ja haittojen kautta, niin ne on kuitenkin tärkeitä taitoja lasten tulevaisuuden kannalta. Sitten mennään taas vähän no, eteenpäin. Miksi nämä on sitten tärkeää opetella myös varhaiskasvatuksessa ja miten näitä juttuja saataisiin osaksi sitä varhaiskasvatuksen arkea? Niin, tota, kun medialukutaito on taitoa tulkita, arvioida ja tuottaa erilaisiin mediasisältöjä, niin mistä sitten löytää niitä ideoita niihin mediasisältöihin, niin kannattaa hyötykäyttää ihan kaikki mahdolliset ideat, ajatukset, juhlapyhät, erilaiset teemat, koska kaikessa voi hyödyntää sitä medialukutaitoa ja oikeastaan myös kaikessa on mediasisältöä. Ja lapsilta tulee ihan varmasti niitä ideoita, mihin tarttuu. Ja kuten jo todettu, niin he ovat jatkuvasti tekemisestä erilaisten mediasisältöjen kanssa. Ja tavallisten juhlapyhien lisäksi löytyy kaikenlaisia teemaviikkoja, joita voi hyödyntää. Ja listasin tähän nyt muutaman tämmöisen, mitä, mitkä tota, liittyy tavallaan tähän mediateemaan. Ja näistä löytää esimerkiksi googlaamalla paljon lisätietoa ja osalla ihan omat nettisivut, pistä löytyy valmista materiaalia, mitä käyttää, käyttää hyödykseen. Ja sitten lisäksi hän on kaikki alle viikkoja, lasten päivää, metsäpäivää, mitä, mitä saatetaan viettää jollain tapaa siellä päiväkodissa, niin sitäkin pystytään käyttämään sit hyödy, hyödyksi, kun yritetään edi, edistää sitä lasten medialukutaitoa. No se, että mitä sitten siellä varhaiskasvatuksessa voitaisiin tehdä, jotta edistettäisiin sitä medialukutaitoa, niin Mä uskon, että sitä tehdään tosi paljon, mutta niitä asioita ei ehkä mielletä, että tämä liittyy nyt siihen medialukutaitoon, että ehkä tehdään just enemmän tiedostamatta näitä asioita, että tavallaan näitä on tehty aina, mutta että nyt niist, niihin kiinnitetään eri tavalla huomioon ja ehkä puhutaan vähän uusilla termeillä. Että kaikki tämmöiset lasten kokemukset, mitkä syntyy lukemisen, kuuntelemisen, katselemisen, kirjoittamisen, piirtämisen, äänittämisen, kuvaamisen tai pelaamisen kautta, niin näiden saamat merkitykset ja niihin liittyvä sosiaalinen toiminta muokkaa sitä lasten kasvua ja kehitystä. ja Ne ovat osa sitä heidän, heidän mediaympäristöä ja heille muodostuvaa mediamaailmaa. Eli ihan vain se, että siellä vaikka vaikka kaksivuotiaan kanssa kirjaa ja tutkii sen kirjan kuvia, niin silloin tutustutaan sen kirjan mediasisältöön ja rakennetaan sen lapsen mediamaailmaa. Eli per käytännössä niin tutustutaan lasten kanssa siihen mediaan ja erilaisiin kuvaa, liikkuvaa kuvaa, ääntä ja näitä yhdistelmiä sisältäviin mediasisältöihin. Eli just katotaan tutkitaan niitä kirjoja ja lehtien kuvia, katsotaan videoita, pelataan digitaalisia pelejä ja kuunnellaan äänikirjoja ynnä muuta. Että kaikki on, on sitä medioihin tutustumista ja samalla edistetään sitä medialukutaitoa. Ja periaatteessahan tässä ei ole tosiaan mitään uutta mitä siellä varhaiskasvatuksessa ei jo tehtäisi. Uh, no mihin kaikkeen tätä voisi yhdistää, niin oli jotenkin tosi vaikea koota mitään varsinaista konkreettista listaa tämmöisistä ideoista tai esimerkkeistä, koska näitä asioita, kun alkaa miettimään, niin näähän on tosi simppeleitä juttuja, niin paljon tosiaan siellä varhaiskasvatuksessa näitä asioita tehdään, niistä vaan ei ehkä puhuta, että tämä on nyt sitä medialukutaitoa. Eli jos miettii tuota edellisen dian listaa, missä oli nämä lukeminen, kuunteleminen, katseleminen, itsetuottaminen ja pelaaminen, ja niin otetaan siihen mukaan sitten näitä ideoita tai muita lapsille medioista tuttuja juttuja, niin sitten voidaan myös itse tuottaa sitä mediasisältöä. Ja sitä voi tehdä myös ihan pienten kanssa, esimerkiksi kuvaamalla joku laululeikkivideolle. Koota vaikka lasten lempikirjat, otetaan niistä kuvia, Lempi, kootaan vaikka lempileluja ja kuvataan ne. Sitten katsotaan niitä yhdessä, yhdessä sit lasten kanssa niitä kuvia ja voidaan jutella siitä heidän kanssaan. Äh, esimerkiksi tunnetaitojen yhteydessä voidaan hyödyntää mediasisältöjä. Äh, esimerkiksi sille, että mietitään, että onko lapsilla vaikka jotain hahmoja, jota pelottaa. Esimerkiksi Muumien mörkö on yksi tämmöinen, mikä usein on semmoinen lapsia pelottava hahmo. Ja ylipäätään voidaan käydä läpi, että mitä tunteita semmoista erilaiset Mediasta tutut hahmot lapsissa herättää. Liikuntaa voidaan tuoda lapsille medioista tuttuja hahmoja ja asioita, esimerkiksi yhdistämällä niitä johonkin tuttuun liikuntaleikkiin. Ja tämä on ehkä vähän tyhmä esimerkki, mutta olen tosi paljon miettinyt, että onkohan jossain päiväkodissa leikitty. Kuka pelkää koronaa leikkiä. En tiedä, mutta olisi hauska kuulla, jos on. Kielellisiä juttuja voi just vaikka saduttaa tutuille hahmoille. Ö, uusia tarinoita. Miettii jonkun lapsille tutun sarjan hahmojen alkukirjaimia, niiden hahmojen nimien tavuttamista. Siis ihan kaikkea tämmöistä. Ö, matemaattista osaamista ajatelle, voidaan vaikka käyttää tuttua huvakirjaa ja laskea sieltä niitä asioita. Yhtä lailla vaikka ilmaisuun voidaan piirtää, askarella rakentaa niille lapsille mediasta tutuille hahmoille vaikka omiin maailmoja tai muuta. Eli just kun miettii vaikka Vasu näitä oppimisen Ää, eri alueita, kieltarikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme tutkin ja toimin ympäristössäni ja kasvan liikoja kehityn, niin ihan näihin kaikkiin saadaan tosi helposti ja herkästi mukaan se medialukutaito kuvaan. Uskalletaan ajatella vähän laajemmin. Jes, eli toivottavasti saitte jotain irti ehkä tästä alustuksesta ja kenties, kenties jotain uuttakin ajateltavaa. Eli mä kiidän nyt.